Zríčenku čerez boloto, podaj ručenku moje zoloto. Podaj ručenku, podaj druju, podaj ličenku najpocilnu. Podaj ručenku, podaj druju, podaj ličenku najpocilnu. Číno no mučená ja, čo mu to chodíš neveselá ja A jak ja majú veselá boty, koho ja ľúbľu, ťažko zabudí boty A jak ja majú veselá boty, koho ja ľúbľu, ťažko zabudí A mi budeš sama, ne koho to ljubiš Oj, znaju, znaju, kogo kochajú Kilko ne znaju, s